so trendy. I always know what's in style. I set the style. <laughs> היי גייס, מה קורה, תודה שחזבתם לעוד סרטון היום הסרטון הולך להיות מאוד מאוד מאוד מרגש אני יודעת, אולי בשבילכם לא, בשבילי כן אני כבר הרבה את האלה וברילס שורים שאנשים מנסים כל מיני כאלה שקשורים אז רובם הם באמת אבל אני במקרה... עליתי כאן על משהו נראה לי גאוני שחשבתי שאני אכלוק איתכם היום. האמת, אני עוד לא יודעת אם זה גאוני, אנחנו נצטרך לראות. יכול להיות שראיתם את הסרטון הקצר שהעליתי לאינסטגרם ולטיק טוק שלי, אם אתם עוד מעוקבים אחריי באינסטגרם ובטיק טוק, זה הזמן. תעקבו, תעקבו. אז עליתי שום סרטון קצר של כל מיני דברים שרק מי שלובשת איפור יכולה להתחבר או להבין ואחד הדברים שעשיתי שם זה ששמתי מלא מלא גלוס על השפתיים ונסעתי באוטו עם החלון הפתוח ואז אתם יודעים מה קורה השיער נדבק לגלוס ואז משאיר מלא גלוס על הצד של הפנים אבל גם צובע את השיער. וזה הובי אותי לרעיון של היום שמו, שמו, שמו, אני יודעת שזה לא דבר חדש לצבור את השיער עם מיפור אני ראיתי את זה כבר עם סומק ועם צלליות ועם קונסילרים אבל עם ליקויד ליפסטיק עוד לא ראיתי יש לי פה עדיין את הוורוד הזה כי בעצם היה לי פה סגול ובוא נגיד את האמת, כבר יומיים לא חפפתי זה עכשיו עכשיו את האמת, אז אני לא מביא את האמת אבל אמיתי, למה אני אומרת לכם את זה? כי כבר על זה על הקרית הלבנה שלי, שזה לא הוריד לי צבע הייתי ממש מופתעת uh, הדבר היחיד שאני צריכה לוודא בוודאות שזה יורד בסוף שזה כאילו לא סיוט אבל אני הולכת להקריב את עצמי בשבילכם היום כי אני יוצאת היום בערב לדייט let's start עכשיו אצלי כמובן שיש לי גוונים של בלונד אז הצבע ממש יצא חזק אם אין לכם פשוט uh, תנסו את זה תראו איך זה עובד תגידו לי כי אני לא יודעת בואו קח uh, גוון כזה yeah. בבקדור זה משני רחוב לא סודור שאר פשוד ליצבור. it's a seal. even liquid lipstick. okay, מה יצבור? אני? הסמינד瓦ל כזה? hmm. בואו נמשיך פשוד לנאסוד הזה. עם כל מיני גבונים, אחים שוגרים שיש לי בliqueud lipsticks. תרשימו לי למטה בתגובותי זה קבונה. אחי אעבתם? You gotta come see it. I think it's a fail. I'm so pumped that I got the sale. Pumped! I got the best spot. I got the a little bit of liquid lipstick, like a spray lipgloss that you get hotel. Like, crunchy? כן! נראה לי זה אישר! כאילו למדתי על הדרך! אם עושים מלמעלה, צריך ממש מהשורש כדי שזה יראה יפה! אתה רואה כאילו פה יש נגיד פס ישר אני ממש צובעת יגמר פה, ואני לאט לאט עולה. זה עובד הכי טוב עם היד, לא עם התישו. ממש אושר להיות מדויקים ופשוט לצבוע בדיוק כאילו שרוצים. תגי עוני. צריך לעבוד מהר לפני שזה מתייבש, אבל... Yeah. ואם זה כאילו טיפונת כזה כבר יתייבש ומתקבע, אני פשוט לוקחת ממש את המגוון עלך. אז okay. כאילו זה עוזר לזה, להחליק. עלית משהו. לא צריך לצבוע את השיער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 ישבתי עכשיו איזה שלוש שעות בבית קפה בחוץ אבל רציתי לעשות צ'ק אין לגבי השיער מה קורה אז אמ, האם התלכלכתי בואו נראה mm, לא התלכלכתי בכלל לא בחוצה לא בשום מקום בואו נראה אני עכשיו יגעה עם הידיים. לא יורד לי צבע לא יורד לי צבע תקשיבו, הדבר הזה מגניב ברמות. אז עכשיו רק צריך לוודא שכשאני חופפת זה יוצא ולא משר לי קטמים. בוקר טוב, אתם יכולים לראות שהכל שרד, ממש שרד יפה. ככה אני נראית בבוקר שאני מתעוררת. אז יאללה אני אורח את לוחפפ ואנחנו נירא איך בקולות זה יורד ים זה יורד. אבל אני חושבת לגליק לכם שיתמול בדאי ידוע ממהש أفضل זה ומרש זה מהמש מוגנים ושהזה רעיון גיאני ישו על זה אז כן בטו אחרי שאנשים יחשבו זה לפנאי אבל... אבל אני חושב על זה באצמי. <laughs> אז כמו שאתם רואים אין לי הרבה זמן לצלם כרגע וזה היה הפתרון היחיד אני חייבת להגיד לכם שאני מתה על זה חפפתי, עשיתי פן עדיין יש של צבע אבל אני רוצה להגיד כמה דברים, אחד בעיניי זה נראה אפילו יפה יותר אחרי שזה קצת יורד, אתם רואים? כאילו את השעריות של הירוק וזה אני רוצה להגיד לכם מה עשיתי ואז אתם תדעו טוב טוב איך להוריד זה בצד הזה אתם רואים שכמעט וכי לא רואים כלום, בצד הזה לקחתי קלנזינג בום, בעצם מסיר איפור וקודם אה, עשיתי ככה על איפה שהיה את הצבע ואז נכנסתי למקלחת וחפפתי, אז אתם יכולים בוודאות לראות את ההבדל בין איפה שכאילו השתמשתי במסיר איפור לפני ואיפה שלו. אני בטוחה אבל שפה אם אני פשוט אחפוף עוד פעם זה ירד, אז האמת שזה הק ממש ממש מגניב כי זה אפילו יכול להרזיק מעמד במשך כמה ימים וกגמ ימחפפו זה פשוט דוה ואני אפעל זה אני חושבת לגלית לכם שAGABAN שאני אחי אעודי בבדואות איה אברות אבל that's just me אז תגידו לי זה AGABAN אתם אחי אעדי אל תישקחו למתה בדgoogות bye oh no what are you doing אז בזמן שאני פה מתצלה מתי תכם יש משחיקת ימי Flash, flash, there Flash, so pretty. Ina, guys, Sofia sama ipul basa Oh, so I should not sit like that. I tried to sit with him, but "Oh my God, oh my shirt is slipping." I'm totally on the floor. So I had to Okay, at least we're about bye bye Let's say bye. Bye. Bye bye. Say bye bye. Are you putting it in your hair? The makeup? They bring the makeup in here. Za, the region of this video and we also want to see more videos that I don't forget, all these things are like singers. Don't forget to like, it very very helpful for me and it warms my Bye bye.